veți proaste pentru Laura Codru Tudorel Toader merg personal la CCR Doamna premier m-a solicitat ca eu să susțin cele stabilite în sesizare Ministrul Justiției Tudorel Toader a declarat Sunt te la Sinaia ce va merge personal la Curtea Constituțională a României, CCR, în cauza privind conflictul între autorități determinat de refuzul pre dintelui României de a o revoca pe Laura Codruca Covesi din funcția de procuror subliniere F al Direcției Naționale Anticorupție, DNA. cere a stabilit, cred, data de 10 pentru soluționarea conflictului. A, vă o merge personal. Am vorbit cu doamna premier sub sigur, m-a solicitat ca eu să susțin cele statuate, cele stabilite în sesizare, a spus Toader. Întrebat care va fi argumentul cel mai puternic pe care îl va invoca în susținerea cauzei, Toader a menționat neconstitucionalitatea comportamentului sublinierei crearea unui blocaj instituțional între presubliniere dintre sublinierei Ministrul Justiției, ca parte a guvernului. Partea care se sizează ce cere cu un conflict juridic de natură constituțională, evident ce are convingerea înclecerii exigențelor constituționale de ce partea pe care o reclam. Vorbeam în general. De ce trei presubliniere dinte, în cazul acesta. Noi venim cu argumente, curtea va decide. Din 2003 până astăzi sunt 15 ani de când există competența curcii de a soluționa astfel de conflicte sub Multe dintre ele au fost constatate, dar nu au dus la sancționarea percii care a generat, determinat, conflictul. nu me întrebați atunci de ce am solicitat printre cele 20 de motive în cazul doamnei covesi încălcarea constituției, faptul ce a generat, a provocat cele trei conflicte, din care două pronuncate de curte, iar în unul curtea în considerente a artat care e conduita de urmat de ce trezna, pentru ce acolo este vorba despre o încăcare a constituției. A fost vorba de trei conflicte într-un interval de timp foarte scurt, ceea ce înseamnă ce avem o alt remis, o alt ipoteză prin raportarea autoricii la Constituție, a mai spus Toader. Curtea Constituțională a României va discuta pe 10 mai cererea de soluționare a conflictului între autorități determinate determinat de refuzul presubliniere dintelui României de a o revoca pe Laura covesii din funcția de procuror subliniere al Direcției Naționale Anticorupție, au precizat vineri vin pentru Ager Pres, oficiali ai CCR.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 la sinaia, la conferința internațională organizată de autoritatea electorală permanent în parteneriat cu Comisia Europeană pentru democrație prin dreptă Consiliului Europei, Comisia de la Venecia, cu tema alegerii libere, parlamente subluierei formarea națiunii.